Hej allihopa, idag är en onsdag eh, Jag ska få vlogga Och eh, jag ska ha en dag i spelen Det gjorde mig I alla fall, eh, klockan är 1.09.37 Om jag inte redan sagt det Ja, ah, jag ska hjälpa alla fall ge mig Och sen och ska jag åka till spelningen. Har ah, jag sagt att jag ska vlogga. Jag ska, få vlogga jag ska få vlogga Jag ska få vlogga Och ni ska få hänga med på min förkära vlogg Mwah. Jag glömde att presentera mig, men jag heter Jibril och ska spela Malikeserien. Det här är min sista, vad heter du? Anni. Mm, här är min sista Anni. Hur gammal är du? Sex och ett halvt. Och ett halvt. Glöm inte det med det. och ett halvt. Här är det är min mamma. Här är det onsdag. Jag ska spela in episod 28, episod 29 och episod 14. Eh, då ska vi mötas någon till 17 Nu har jag satt på mig en nice kepa. Jag har satt på mig den här jättesnicka tröjan. Utan märke och ett var helt sparta shorts. Nu har jag gått en bil och nu är jag på väg till tunnelbanan. Jag har bara satt i hinner, så jag måste typ springa och lägga på nu. Men eh, Jag ska sätta mig på tunnelbanan och så ses vi då. Nu är vi här utanför, vänta tills de ska komma och hämta oss. Vi är i vår skola där vi spelar in, vad heter du? Ett heter Sigge, jag spelar film. Det är bra kväll att se. Nu sitter i klassrum och nu ska vi spela in. Nu ska jag få migga. Nu har jag lagt på mig Miga här då, som ni ser. Så där har jag miggan. Hallå, hallå! Köttusmacka, ett, två, ett, två! när du kan börja, så har vi lite liten tid där vi Ja, ska vi spela där igen? Åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå de är jätteajfade och snabba. De gör ju ingenting. Nu ska jag spela in här. Hon har alla gått på lunch. Så nu har de kvar här helt enkelt. Men dinars. Nice. Så nu ska jag snart få MIG-batteriet. Du ska få MIG-batteri. Oha! Vem ska inte det? Logging and logging. Mm. Logging en logging. Här är vi med. Här är vi med. Här är vi Okej okay då, nu är vi färdiga här då. Nu ska vi typ dra ner och käka. Lite mat. Har några kommentarer grabbar? Vad tycker ni om maten? Den är god. Bra kvalitet. Så, då har vi bytt om. Eller jag har bytt om. Vi spelar till avsnitt. Det är bra kvalitet. Ni kan göra det här. Bra kvalitet, bra kvalitet. Kvällsmackor i bra kvalitet. Står ni vad jag menar här i lila springen? Du sprang, precis så bara saktar du ner. Jolla. Föredömande! Vad tycker du om det, Hanna? Det är inte okej, eller hur? Föredömande till beteende. Va? Inte det dåligt? Föredömligt? Ja. Ja, det, är bra. det är jättebra. Aha. Du är icke beteende, mm. Då är det icke-föredömligt beteende, Emilia. Då är det tagligen sju vinter. Nu gör de bara Tjö. ljudet. Så. –Där har vi. Var det mm. –Nu har vi gjort uh, närby där på Solomon där borta. Ja? –Som ska du spela mm. eh, Abbas serie. –Så nu ska jag köra, köra, köra. närby på mig. Säger, exakt. –Eller han, köra närby på mig. Så här, –Så här, så här nära. nära är vi. –Så här nära kommer vi bara, Ser du, du, ser du. Detta, detta. –Okej, nu har vi passat om jag skulle gå ner till andra teamet för att falla fotboll under här. –För det är ju så på äkta och så finns det några trappar under. –Och jag tror att det andra teamet är där. Så vi kollar. Vill ni säga hej till jobbigt, vlog? hey, jobbigt vlogg? Ah. Hej hey, hey, oh, hey. yeah. <laughs> <Exakt. laughs> då! Hej då! Hej då! Hej då! Mange smittjar! Exakt. Du var ju ny nu, eller hur? Vi spelar in. Vad du blir. Ja, visst, fetko. Cool. Jag kommer cool. sen också upp för jag ska vlogga också. Exakt. Du in mm, nej. Men samtidigt. Du springa imorgon. Nej. Då vi dricker lite <laughs> vatten. Och så skämter de väldigt mycket. Ja. Jag har haft sitta <laughs> ja, så det, så det kommer liksom här. Med där du, så där du, <laughs> Nu ska jag le mot kameran, fast som ska skådespela Solomon. Eh, han, han sitter egentligen där. Ja, han har, är, är inte kameran. Nej, han är. Kälja. Ja. Kälja. Okay, nu är vi snart färdiga och han har filmat väldigt nära för mig. Det är bra kvalitet. Jag, jag och Salomon har haft inspelning i åtta... åtta eller vi kommer ha inspelning i åtta ja. timmar, tror jag. Ja. Vi är skiträtta. Sen klockan nio till klockan 17. Nu är så är jag och Salomon feträtta. Vi har precis spelat in sista delen av vårt avsnitt. Mm. Nu ska vi börja på ett nytt Och vad är klockan, klockan är, vad är klockan? Det är typ kvart över tre så. Typ kvart över tre Ja, ja. ja. ja men om vi tar eh, Sista avsnittet Om vi tar den här då, ta den axeln där Jag orkar inte Ta en gång till Åh oh, nej, nånting avslut Så jag orkar verkligen inte Det här blir jättefint Bola! sjuk i sju och en Äntligen färdiga, nu ska vi gå. Just det, jag glömde. Tjavela till Bibi. Hon bad mig igen, yes Okej, okay, det här var min vlogg. Eh, tack för att ni kollade. Glöm inte att likea. Och eh, plussa på, eller trycka på ringklockan Vilket är väldigt bra för det här som kommer ut snart. Ah, du såg ju förut. Stella, hon som såg såg Lea. Li, Kommer göra en snart En till, så ni vill ju inte missa det liksom Förstår ni? Svante gör också en Jag vet inte om heter det verkligen inte Man heter därför alltså Svante, ser du? Så massa kommer det snart så Ha ögonen öppna Prenumerera, likea Och tryck på ringklockan Tre enkla saker som ni har på i mindre än en minut Easy Okej okay, då, hey, då.